Живиця Якогось дня закінчиться війна І ми усі нарешті заживемо о, як ми всі нарешті заживемо, затягнемось, як рани, відростемо, як культі ніг і рук, як та очна порожня яма, де навіки темно, Покличемо загиблих поіменно, І всі прийдуть і будуть так дивиться, а стигнутиме кров. Немов живиться. А поки що тримайся заживе, коріння глот у глід лікує серце, бо тільки серце уміщає все це, а розум відмовляється і наївень.